الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما أم يشركون أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم وأنزل لكم من السماء فآبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرا أهلا مع الله بل هم قوم يعللون، أما جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رَوَاسِيَ وجعل بين البحرين حاجزا أين هم مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أمن يجيب المضطر إذا دَعَاهُ يكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أهلاهم مع الله قليلا ما تذكرون